I dette studie er vi veldig glad i universell utforming. Derfor har vi valgt å tilgjengjøre pensum på nya og annerledes måter for dere. Den tradisjonelle måten bare for å rekappe det, det är jo at man er i Canvas, og så får man videoer og tekst underveis. Noe som kanske er nytt for noen, det er at man kan klikke på denne ikonet for å få avspilt det som skjer på skjermen. Modul 2, du kan også klicka här på Immersive Reader. I engasjerende leser som tjenesten heter på norsk kan du trykke på Play, og så får lest opp teksten med utheving. Du kan også gå in og stille hastigheten på hvor fort det leses opp. Men det som vi skal snakke om i denne videoen er alternativt pensum, og vi velger å tilby pensum på fire alternative måter. Den ene, det er podcast. Så hvis du vil gå in på for eksempel modul 2, så trycker du på dette ikonet. Da kommer du til en podcastside. Her kan du velge det kapitlet du ønsker å lære mer om. trycker på det. 2.3.1 Og så vil du få opplest pensummet som er i dette kapitlet i denne modul. En annen alternativ, det er e-bok. Og for å bruke e-bok så må du være på en iPad. Du må også være på iPaden din når du skal trykke på denne lenken. Og disse e-bøkene er ganske store, de er opp til en gigabyte store, så du må klikke på den linken, og så må du gå og ta deg en kop kaffe. For det tar fem-ti minutter før den er ferdiglastet ned på iPaden din, og det tar ofte også litt tid før den er tilgjengelig. Men så vil den da bli tilgjengelig som en e-bok som du både kan lese text og se på videoene fra modulen. Den näste er pdf, og det er egentlig et halvfabrikata, sånn som jeg ser det. Hvis du trycker på pdf, så kommer du videre til linken til en e-bok printet pdf, for dette här er bare en flat version av e-boka og det du mister her det er jo blant annet videoene som er centrala i dette kurset. Sist men ikke minst så har du lydbok. Hvis du trycker på dette ikonet så laster den ner en SIP-fil. SIP-fil det er en pakket datapakke så det ikke skal ta så stor plass. Og så kan du trykke på fila. Du ser i Chrome så kommer den nede til venstre. Trykker jeg på den så må ut i et program som pakker ut filene mine, og da må jeg fortelle hvordan skal gjøre av disse filene. Nå velger jeg å legge den på Downloads. Nå pakker den ut den, og så går jeg til nedlastingene mine, og da har jeg fått en mappe som heter Modul 2. Denne mappa kan jeg for eksempel kopiere med merken og trykke Ctrl C, og så kan jeg gå ut i OneDrive i skyen om oss mig meg. Og så kan jeg gå in i en hvem som helst, mappe, og så kan jeg ta og lime in den e-boka. Det jeg synes er så veldig praktisk med det, da kan du ha OneDrive-appen på din smarttelefon eller iPad, og så kan du åpne lydboka derfra. Du kan selvfølgelig til hvem som helst tid, så kan du åpne eh, i eh, PC-en din, og det, som det, er, det er jo faktisk bare MP3-filer av selve pensum. Vi mennesker vi lærer jo på forskjellige måter, og disse tingene her passer kanskje bedre for noen enn for andre. Men vil oppfordre mange av dere til å faktisk prøve ut for eksempel dette med pensum på lydfiler. Man kan da studere i en del andre settinger som man ellers ikke ska studere. Kan studere for exempel på bussen, når man gjør rent hjemme, når man er ute og trener og så videre. Men jeg kaller ofte dette her for å hurtiglese. Når jeg virkelig skal lære nå, så setter jeg meg ofte ner rolig foran datamaskinen og hører på pensum samtidig som jag ser tekstpensum med øynene. Og pauser opp for å reflektere og ta notater, eventuelt å diskutere med medstudenter. Tror dette kan være en utfordrende og spennende måte å studere på. Men det er du som bestämmer Lykke til med resten av studiet.